Nalazimo se na jednom Hrvatskom sudu. Tu je Hrvatski grb, Hrvatski isus na križu, Hrvatska zastava, Hrvatska voda u Hrvatskoj čaši, Hrvatski fikus, Hrvatski predsjednik i naravno Hrvatski sudac sa svojim Hrvatskim čekićem za dijeljenje Hrvatske pravde. Dobrodošli u Pravosuđe Krivosuđe, jedini reality show za koji ćete poželjeti da nije istina. U ovom reality show koji je upravo postao nenagradna igra, naš Hrvatski sudac izreći će tri Hrvatske presude. Gdje su stvarne i one su pravosuđe, jedna je lažna i ona je krivosuđe. Vaš zadatak je pogoditi koja je presuda koja. Zbog posjedovanja 2 grama marihuane djevojci izrećem kaznu od godinu dana zatvora. Gospodina biznismena koji je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju i pritom automobilom usmrtio mladog muškarca, a za što je zapričena minimalna kazna od tri godine zatvora, osuđujem ga na dvije i pol godine zatvora. Stariju gospođu koja je bez dozvole prodavala povrća i izrađivala 50 kuna dnevno na taj ilegala način, osuđujem na naučanu kaznu malo manju od 20.000 kuna. Koja presuda je krivo suđe, koje su pravo suđe? Vi odlučujete u komentarima.